Všetci, všeci sme modernými liečiteľmi. Ale koho liečiteľmi? No predovšetkým samých seba. Samých seba dokážeme prostredníctvom rekonečená, rekonektivý hýling, vyliečiť zo všetkého. Hlavne z toho, čo nás blokuje, S čím všetkým môžeme spracovať z Reconnection na Reconnective Healing. No úplne zo so všetkým. Môžeme ísť na Kambo. Môžeme ísť na Ayahuasca. A môžeme si aktivovať frekvencie Reconnection, ktoré nám vždy pomôžu v danej situácii. Ale taktiež, keď sa zaujímame o tie východné kultúry, napríklad o Egypt, o tú mystiku a o tie kultúry, čo sú tam, vždy je Reconnection a Reconnective Healing s týmito možnosťami kompatibilné. Nikdy sa to nevylučuje. Taktiež japonské Reiki. Mňa osobne vždy sfascinovalo a zaujímalo japonské riečenie prostredníctvom meridianov, čo znamená akupunktúra. je to akoby všetko digitálne. Prostredníctvom recognition vytvára akoby to spojenie s dokonalosťou univerza. V prvom rade sci-fi možnosti alebo taktiež japonské kultúry a čínske. To ma vždy nesmierne priťahuje a priťahuje ma to doteraz. Plus som vyrástol na tých moderných možnostiach ako je Star Trek alebo Star Wars. Teď Star Wars, naopak, Star Wars nie je len akoby ten megafilm, hej? Je to akože pop kultúra, pod tým, za tým filmom, okolo toho, ktorá sa odvia z buddhizmu, zo zen buddhizmu, ktoré mňa vždy osobne fascinoval a vždy sú tam zahrnuté tie prvky. Napríklad, ja mám to reconnection, to spojenie v predstave, abstraktnej predstave, niečo ako The Force, ktorá nás obklopuje a presne týmto spôsobom s tým pracujem. To je v jednom hmotou, The One, kde sa my, Spájame v jednou hmotou cez to naše vyššie ja považujem ako za takúto force. Toto sú akoby tie moje možnosti. Je to mám ako to mám vnútorne zadefinované. Je to voľné, je to vesmírna energia, takto som vyrastol a takto sa to vlastne vo mne za tých 10 rokov transformovalo, čiže pre mňa spojenie s The Reconnection a Reconnective Healing je akoby force, the force. Takže to je pre mňa do Reconnection a Reconnective Healing za posledných 10 rokov, kde berem vlastne inšpiráciu a kde yeah. naberám akoby koncept práce a o čo je vlastne moje reconnection, a healing spojenie keď to vlastne načerpáte odo mňa, keď sa spojíte odo mňa sú tam akoby, je to voľné nie sú tam vytvorené nejaké abstraktné postavy a tak ďalej ale je to jednoducho spojené s tým budhizmom a vlastne s tou neobmedzenou energiou, ktorú si my transformujeme presne tak, kde potrebujeme prostredníctvom liečenia tela alebo prostredníctvom odstraňovania našich dlho vrátiť práci na seba samých a posúmaní tej komfortnej zóny ďalej, vymedzeniu sa, akoby tom ustálení v tej komfortnej zóne, vychádzania z tej komfortnej zóny. není je to akoby nastavené tak, že niekto vedľa mňa mi pomáha. vnímam to spojenie s Reconnection ako The Force, ako neobmedzenú energiu čo vždy bola vôkom nás, čo pochádza z vesmíru, bola, je a bude. Čiže to spojenie z druhých, z jedných motou tu máme každý v vždy nejakých možností, s ktorými sme sa už narodili, keď sa modrime, ale môžeme prejsť na ten vyšší level, cez to spojenie z do reconnection na Healing, ktoré je už viac také pokročilejšie, doktorský, a scientific proof, Možnostia, je to zadelené tak, aby to do nášho tela vnikalo o mnoho efektívnejšie a tým pádom máme vyššie možnosti liečenia. Vždy, keď sme používateľmi rejky a iných systémov, vždy, prejdeme prejdeli na Reconnection, Reconnective Healing, Vždy sa nám tieto možnosti, lebo vlastne vždy všetko to, čo sme sa naučili, nie je nejaká bytosť, ako to bolo predtým, ako prírek, že sa liečiteľ spája s nejakou bytosťou. Pri Reconnection a Reconnective Healing je to vytvorené tak, že sa spájame jedno hmotova so všetkým, ale s tým, že nám prichádzajú tie liečebné frekvencie vtedy, v daný moment, kedy to potrebujeme. Vlastne dokážeme využívať informácie, odkiaľkoľvek, pre nás, vhodne pre nás, že si to my regulujeme. Každý ako liečiteľ aj pri Reconnection na Reconnective Healing to má postavené trošinku ináč. Poznám majstrov akoby no majstrov, proste tých najpokročilejších, keby sa im už otvorili, je Evolution možností tohto spojenia, že vlastne niekto chce všetko, hej. Pozdravím vo Čijek Martina Kempera. Niekto chce sa napríklad spojiť úplne so všetkým a náraz. Niekedy to nie je moc vhodné, no ja sa napríklad snažím mať to Reconnection svoje spojenie zadelené akoby do AI, akoby tej umelej inteligencie, ktorá rozmýšľa za nás a vyberá tie správne frekvencie v daný moment a v danú sekundu. Toto je napríklad inovácia, tá evolution odo mňa. Každé to spojenie je s niekým. Inak Každý akoby ten DRE Connection praktik má to svoje spojenie prispôsobené. Keď som 5 rokov v kuse používal akoby spojenie cez Lai Hoshiho, to bol vlastne ten veľký zenový majster Lask3r.sk velice úžasné liečiteľ a maser tak som vlastne to spojenie mal také čínske, keďže v tú dobu som sa fakt skutočne silno zaujímal o tie japonské a vlastne toto liečenie som mal ako vnútorne zadefinované, že prostredníctvom reiki, týchto konceptov kde som sa ja cítil najlepšie. To svoje spojenie, alebo vlastne také viacej abstraktné skutočne do tej jednohmoti, prostredníctvom akoby tých konceptov The Force, si vieme takto customizovať. Keď som hovoril v predošlých videách o tej customizácii toho našho spojenia, či tak ako to my vnímame, tak ako my k tomu pristupujeme, takéto naše spojenie bude mať koncepty. Ale už v tej fáze, kedy sa to volá RCP, kedy sa to volá Evolution, kedy my to tvoríme. A to je veľmi, veľmi úžasné na tom, že každý jeden človek je jedinečný, že nám akoby to nad vyberie konkrétne to logicky na základe nás samých v vedomej realite na odstraňovanie, moderné odstraňovanie a modernú prácu s týmito možnosťami to čo my potrebujeme, aby nás to niekam ďalej posúvalo Reconnection a Reconnective Healing priamo už tú vždy si do toho vkladáme pri tej našej práce my Reconnection a Reconnective Healing mi okrem obrovskej motivácie a kreativite a odstraňovaní vnútorných blokov dalo aj akoby správanie, ktoré som potreboval pri tom, aby som sa obklopil dobrými ľuďmi. Reconnection a Reconnective Healing dáva človeku akýsi vnútorný kompas správania sa alebo vlastne cítenia toho, čo je pre nás dobré, akou stranou, akým smerom ísť. Toto je veľmi, veľmi dôležité pre rozvoj človeka a našej osobnosti. Aby sme boli vždy úspešní v tom, čo robíme a išli si za tým, čo nás baví, tým, čo cítime, ale aj tým, čom rozmýšľam. Toto je od mňa. Rekonnective Babes, kde som si ja za tých 10 rokov posunul seba. Aké koncepty práce môžeme čakať po reconnection a Rekonnective Healing? Je to dielo Erika Prvá a Jillian Thier.